السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع على شارع لبنان الرئيسي عمارة ومدخل واثنين اسانسير شقة مساحة 220 متر التفاصيل كلها كاملة هتلاقوها أسفل الفيديو عمارة ومدخل فخم جدا وامر طبعا دي مساحة الريسبشن معنا أول حاجة وميزة إن الشقة على الشارع ونوره مش مجروحة في هنا شباك مناوله من المطبخ لمكان اوضه الصفر بعد كده بنخش على المطبخ نفسه ميزه ان المطبخ نور والشقه كلها نور وفيها الغاز الارضيه اللي عندنا بره دي معموله برسلين بعد كده في عندنا مستويين بنخش للغرف اول حاجه عندنا هنا الحمام الكبير اللي بيخدم الغرف غير الحمام المصدر طبعا عندنا هنا البانيو بس معلش عشان النور سخان الغاز بعد كده بنطلع لطرقه التوزيع في هنا بلاكار معمول مخزن وعندنا دي الغرفه الاولى فيها بلاكار وفيها تكييف طبعا غرفه مساحتها حلوه وتقسيمها جميل بعد كده بنخش على الغرفه الثانيه بردك نفس التقسيمه وميزه ان الشقه لو لاحظنا مش مجروحه خالص ولا غرف ولا ريسبشن بعد كده هنطلع على الغرفه الماستر فيها بردك التكييف وفيها البلاكار وبنخش للحمام حتى الحمام نور باصص بردك من ناحيه الجنب على الشارع وادي البانيو اتمنى لو الفيديو عجبكم متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم انتظروا مننا كل جديد في عالم العقارات والجولات واتمنى حوز القناه رضاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.